السلام عليكم اخواني واخواتي الكرام اينما كنتم تحياتي لكم وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده اليوم ان شاء الله جيتكم البنات بوصفه جديده ديال ماسك ديال الوجه بالنسبه للبشره الجافة ان شاء الله انا نعطيكم لقيناه اللي كيحطوا عليها وان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ودخلوا القناه ديالي وتضغطوا على زر اشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا لايك وكنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات اللي كنقدم لكم الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله في بيوتكم وتبعوا معايا الطريقه ديال المقادير آه عندي البنات هنا عندي ملعقه ديال اليوغورت وعندي آه ليمون ناشف بهذا الشكل كما كتشوفوا وعندي آه روز مطحون وعندي موزه اللي بنانه وتبعوا الطريقه ديال الخلط كيفاش غندير له كناخذوا البنات بهالطريقه الليمون الناشف كما كتشوفو بهذه الطريقه وكنطحنوها البنات بالنسبه للليمون الناشف و الخليط اللي عندي لكم هذا راقيناه كي يجي على البشره اللي كتكون جافه و كي كيكون كيجي هذاك التقشير و ذاك الالتهابات هذه راه مره رائعه الالتهابات و حتى التقشير من الوجه و ذاك يعني ذاك البشره اللي كتكون مسكينه ناشفه من اسمها اللي كتجي للوجه اكثر يفه هذه يامات البرد راهم كيتصابوا بها البنات بزاف نتمنى الوصفه هذه اللي كيشاهدني كي كنديرها بالنسبه للبنات اللي وجههم كيجيهم ديك القشره في الوجه او كذا يستعملوها هذه راه رائعه الوجه اللي كيكون كي كيجي كي ديك القشره ديال البرد او كذا اللي كتكون كتجي في هذه الوقيته هذه في البرد ناخذون اناخذون هذه اللي عندي علبه صحن نوريكم اش نحطوا فيه انا ناخذ شوفوا الكميه صغيره د الليمون الناشف اللي يسمونه الليمون الاسود راه كيكون موجود عند الناس اللي كيبيعوا الأشيب يعني نص ملعقه انا خذ الملعقه ديال الياغورت بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا وانا ناخذ الرز ملعقه كما كتشوفوا حاطه ملعقه هنايا وعناخد ال# الموزة هذه كما كتشوفو بهاد الطريقة غنقشرها وهي تكون الموزة مستوية مرة وعن# وعنديرلها بحال ها الطريقة بحال كنت كنتمنى هاد الوصفة هذه ها جربوها رها مرة شي ما شاء الله النتيجه ديالها كتبان من اليوم الاول كتبان النتيجه ديالها تحاولوا تدعقوها بحال هكا بحال هكا تدعقوها هذه كتحط على البشره راه منسعدها القشره ما كتبقاش تطلع لك في وجهك نهائيا يعني انا هذ هما الماسكات ديالي في هذا البرد كنستعمل هذه الماسكات هذ علشان وجهي كيجي كي ذاك الالتهابات وذاك سميتو كيجي البرد غسلتي وجهك غوش شويه الماء دافئ كي كيجي هذاك شيرت للوجه وداكشي هادي البنات كما كتشوفوا بحال هكا بحال هكا هاد الماسك هاد الماسك هذا واخا ديريه حتى كل نهار ماشي مشكل ما كيدورش بالعكس كيعطي للوجه واحد الحيويه بشكل كنتمنى ان شاء الله تجربونه وتكتبوا في التعليقات على على هذا الماسك هذا الماسك هذا راه مره رهيب عندي واحد النتيجه لي ما شاء الله وصلت من بيراها ما نعاود عليها انا جربتوها دابا تعرفوا كيفاش وكنتمنى من الكل يستافد من هاد من هاد الوصفات اللي كنقدم لكم راهوم شي وصفات يعني طبيعيه الحمد لله ما كاينش ما شي حاجه الحمد لله اللي هي كيموية ولا هي على ولا بالعكس يعني كل حاجه <تصفيق> وصفاتنا الاعجاب ديالكم وتدخلوا القناه ديالي وتشتركوا وتشجعوني وت... وان شاء الله نزيدكم من الوصفات ومن الاطباق ومن الاشياء ان شاء الله اللي مازال ان شاء الله نقدمها معكم وان شاء الله كنتمنى لكم الخير وبسلامه عليكم